Вече минаха години, но не три Колко време очакваш да ти се моля Докато ти ми казваш за тебе аз кошки и Причина Вечина задържанието ти не намирам Може би ме смяташ за предозиран, другиран Или пък ме мислиш за ненормален Малко банал, но нахален Не знам бемен се за госпожица най-добрата и ме гънеш на два ката и ме пращаш да идът да дабера лозата чакай малко, какво ли писах аз на тебе Не показваш ли, че на тебе не ти дреме за мене. С тази песен за тебе правя дис, дай ми кис, задето те направих моята мис, После пис Чакам само да кажеш кога идва края. За теб не зная, но лично аз не се трая. Ей, си ксеторана, ей, ей, си много време мина, мина негодина, ей, си ксеторана, ей, си ксеторана, ей, си ксеторана, ей, си ксеторана, ей, си ксеторана, ей, си ксеторана, си ксеторана, ей, си ксеторана, ей, си Моето умствено пространство пак си Искам да поздравиеш от мене брат си Че ти си сладка направо шоколад си Искаш ли на Макдоналдс да пием кола на мола Като отидем, ще ти дръпна стола Да седнеш, а ти само дебнеш да не те нападна Докато за тебе от твоя стол аз ще падна Стощи за пореден път тебе аз сънувам трябва, че е нещо нормално да се преструвам Чувам, че се надувам, но няма да крутувам Докато толкова жадувам, аз тебе да целувам <същи> Ти се научил на каринета ако това ти харесва, защото си по-сладка и от Викаш да ти пиша в скайп след пет аз искам да ти подаря букет пак аз то с Ей, уходно, ей, ей, no чакашка за нова Този есемейс дето писах аз на тета, да бях объркал номера нещата щяха да са по-наред Не мога да наваксам с твоята игра но няма да ходя от оста на оста да видя коя е по-добра Колко му е някой маци да си хвана но за сега мисля да остана Смисълта за Ана Сладорана ай, ай, сега, ай. Вратата. Ей бачи кривия! Там съм грани. Поциално че дамън, че си сладка на право шоколадси. Специален поздрав за моята приятелка, Ана Валерия. Ааа, много се. И Бати усмивката брат. Брат си, че ват си сладка на право шоколадси. Искаш ли на Макдон да пием кола?